واحد ما تكونش أنت خيبتها. لا لا دا دابا كنت يمجوج. كنت الرجال اللي الحمد لله والله ما كاين هادشي بالله ما شوف شوف شوف كندبروا على بنت الناس اللي تجمعنا واللي ماشي والله والله ما كاين هاد الشيء شوف العواشر هادي والله ما كاين هاد يعني ما هاد وعندك شي وليدات ولا اه صباح. صباح. صباح. صباح. صباح. وي افتح راه خدك قول ليا ويا خويا افتح, أفتح. يا... عمرني ما طلبت شي واحد انا ما ظلمتاش ربيها ملي ي... كتطلب شي واحد ربي تيخلع عليك افتح اخ افتح حيد من حدا هذا الباب وانت داير بحال السيد اللي جا دايز كيسلم عليك خاصك خليه يدخل ويخرجوا راكمينا انت عم... مغزف على نصرات عندك الحمه <تصفيق> <كل> بم... <تصفيق> دريا باش باش يعاود وعندك شي وليدات <تصفيق> وليد لا حول ولا انا والله الكلمه الطلاق ما اخويا انا باغي نتزوج ما و هي المغرب لا هناك هنا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 وا باه زعما لا والله ينسف والله الا انا عاد نقلب البحر لا هذاك هذاك فايت خارعوا النشار 100% هذاك ديال شي سراول ديال عرفتي السراول ديال الخير اه دوك السراول كيكونوا سراول حياتي عرفتهم عرفتهم هذاك اللي صباشي من اه فاخ بكري اه باين ليا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 متلكيف؟ وش بعدك كيف هو؟ نرتبعه واحقامه و... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واحد لي يا أخوي والله. راه ممشي يجي المصري اللي سكت بلي بالمقلب بيجي بمن الله في كورونا كت قحش. <تصفيق> آه وكيف خافوا هنا؟ والله يلا خافوا؟ أشوف. خلاص صح ما صح. جلهم غادي نجلهم غريب إن شاء الله. بس نشوف. إن شاء الله. إن إن شاء إن شاء الله. إن شاء الله. إن الله. إن شاء إن شاء إن شاء إن شاء إن إن إن ويلي إن إن إن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 شتي الصلصة مد بابا, بابا مد يما، أنا نتفرجت الصلصة، أنا نمشي نقولك بيقي وخرو بالضحك أنا وياك ونضربو على ما علابالناش، هذاك الما بارد باللاتي عندنا كيمشي يفرعك. ويلي غيسرعني لأنو لقيتو هو ما عنديش كندير، أشوف بلادي انت تاكل الكرعين باكي لا صلصة صا ولا مالصة. صا. صافي. تاكل الكرعين، أي أي <تصفيق> <تصفيق> الكرعين ديال الصح، عندك شي كارو؟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 <تصفيق> والله العظيم انا نضحك صعيب الضحك بعدا المغاربه الله انا جي راني كاين بالله مرحلة مرحلة أخبر. مرحلة أخبر. العظيم والله الا هذا هو اللي خاصو يكون عنده في الانستغرام جزء آه مليون اصلا ثمانية دقائق ياكل عندك تركو طبعا واحد يا صون دويج ويكلها صبعه وكلها 8 دقائق ادخل دقائق وقدش البنسي وفي الحجر الصحي الله واحد واحد دير دير حاجة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 نقول لهم أحدي لهم لهم أي حاجة أنا عندي شوف أنا عندي لي فانا خويه ساعة أربعة ساعة عندي لي أنا كيتبعوني الرجال أنا اللي لاشين ديالي الرجال. الناس الناس بنات الحرام <تصفيق> ما خطأ عمتي وعد خيانة بغيت جوج وبيع دمو عمتيش قال لي ها قال لي بغيت واحد الدريه بنت الناس تكون عندها فورما دي بنت الحرام ايه وقت القبنة الحرام عندهم الفورما احسن دناتنا اه قال بغيت أنا بغيت بنت الناس ولكن تكون عندها فورما دي بنت الحرام واحد منه بقفة اه واحد النقافه مشات تحيي الضرسه من تونسي سقال لها فيها الضرسه اللي كتحرقك ايه تقوطه ههه ههه هههه اه هههه نزيد نعاود نزيد نصحي واحد المره الشيبانيه مشات تحيي الضرسه وهو يشدها هذاك الضرسه اللي ويدير في امها هكذا يدير ساعه جوج مرات يدير طز قالت لي شتي يا وليدي الجدر ديالها فين جات العروق ديالها فين طالتين العروق العروق قالت <سؤال والدتكسي sih> لي شي زوجتي انا وي واحد الشيبانيه طلعت للطوبيس وحسقاتها حدا واحد مصدي طالعه له الدنيا في راسه حسقات واحد الحسقه خانزه وسولته وقالت لها ولدي فين ماشي هاد الطوبيس قال لها ماشي خرا الوليده. نزلت من الطوبيس نزلت من الطوبيس وركبت في الطاكسي وحسقاتها على مول الطاكسي وجاش ضبب قالت له ما مالا ولدي قال لها زيدتي واحده اخرى طيحت جده.